Ми у Миколаєві, це невелике місто на Львівщині, і саме звідси Святослав Паламар, більш відомий, напевно, для всіх, як Калина, який всім запам'ятався відеозверненнями так, з Азовсталі. Святослава випустили з полону, але поки що в рідний Миколаїв він не може потрапити, але тут живе його мама Лідія Паламар, власне, з нею ми і поспілкувалися і про Святослава, і про Азовсталь, і про бійців. Маріуполя. Пані Лідні, напевно, головне і найчастіше питання цієї війни – як ти, як Святослав? Ви знаєте, спілкування мені з ним зараз є, мені вже легше, тому що я по телефоні чую його голос живий. Бачучи його в ефірах, які він вийшов, він вже зараз виглядає набагато краще. Коли їх евакуювали і забрали в Турцію, я спочатку не повірила, що є визволення, що командири будуть разом, і вони теж, напевно, всі сумнівалися. Вони думали, що їх везуть на страту. Були дуже, знаєте, перелякані, але коли їх всіх разом звели, це було, я вже читала в інформації, яку давав Реді своїй свої дружині, як вони це, але вони вірили, не вірили практично, що це дійсності збулося, що дотримання було, і що так швидко, що дотрималась влада, але я знаю, що третя сторона допомагала, і, і, і це збулося для них ну, надзвичайне, що вони разом, і всі можуть спілкуватися, вони зараз в таких умовах, Ну, хоч в безпеці. Що ви перше почули, що перший Святослав вам сказав? Мама, тато, як ви? Як бабця? Чи все добре? Зі мною все добре. Так він сказав, знаєте, а спочатку було питання, як ви? Ну, це його завжди, завжди передавав вітання, цікавився нашим здоров'ям, тому що він розумів, яке навантаження він нам дав, як, як ми переживали. Ну, це всі, напевно, кожна мама, кожний тато, він же ж теж тато. Він розумів, що йому треба чути дитину, йому розумів, що треба чути жінку, і, напевно, тому він перший зателефонував. Який у нього зараз е фізичний та психологічний стан? Знаєте, він в нормі. Як, як не дивно, він в нормі. І навіть по голосі я, я почула такий звичайно надзвичайно нормальний, чемний голос. Такий, як він тоді вже був змучений, такий, але все рівно чіткий. І зараз він чітко відповідає, що все добре зі мною, не переймайтеся, нас годують дуже добре. Зараз проходимо обслідування, медичне обслідування, і, в принципі, все має бути добре, тому що ми разом. І ми такі... ми цілу ніч не спали. Ми говорили, і говорили, і говорили. Ви знали, що буде... Це звільнення з полону, чи для вас це став Ні, сюрпризом? це була настільки надзвичайна подія, не визначена. Ми не знали, чесно говорячи, і не надіялись. У мене була завжди ну, така впевненість, що їх будуть в останню чергу міняти. Так як командирів. Вони останні виходили. Я знаю, що навіть по статутах він каже, що спочатку має бути військовий, потім командир, навіть залишати всі позиції. І для мене було дуже новина, і така надзвичайно чутлива для мене було, тому що я не вірила. Не вірила. Як ви дізнались? Через ефіри. Знаєте, я включила, ну як, спочатку мені призвонили? Мені призвонив родич, каже, ти дивишся чи не дивитись? Каже, ви розумієте, що звільнили азовців, 215 чоловік. Я відразу включаю телебачення, я включаю свої фейсбуки, там вже показують, як виводять цю жіночку вагітну. Я собі сказала, слава Богу, жінок звільнили. Вона ж мама, вона має родити. Дивлюся, пташку звільнили, людей виводять. Дивлюся, цього Михайла потім. Дивлюся, чи є Ілья Самойленко, тому що я дуже за нього переживала. Ви знаєте, ця людина надзвичайно для мене була героєм. Коли кажуть, а Святослав вам дзвонив? Я кажу, а що? Дивіться, я вам висилаю фотографії. І мені висолали фотографію, де їх п'ятеро стоїть. І вони в аеропорту. Знаєте, для мене я перезвонила жінці. Кажу, Тонечка, бігом включай телевізор. А вона каже, я не можу, я шак вкладаю. Включай, щоб, кажу, телефон був коло тебе, тому що ти можеш виключити на ніч, щоб малий заснув. Та малий, каже, не може заснути. Він каже, такий взбуджений, я кажу, я коло нього сиджу. А я кажу, Святослава випустила. Вона, знаєте, такий в неї був подих, і вона я кажу, він перезвонить. Він обов'язково перезвонить до мене або до тебе. А вона каже, до мене в першу чергу. І так спокійно вже видихнула. Я через свій звук вже бачу. І я кажу, клади трубку. І я знала, що він має зателефонувати, і ми всі чекали. В той час я пішла будити чоловіка, бо чоловік спав. Я кажу, Славік, чоловік звати Ярослав, і я кажу, Славік, вставай. Я кажу, син наш повернувся. Він каже, тобі що сниться, я кажу, вставай, кажу. І він, ми знаєте, вже така… Він обняв мене, поцілувались, ми почали плакати. Ми обоє плакали, тому що… Це така нас ну настільки це було несподівано, настільки очікувано, але не зараз, не в даний момент. Я кажу: ми вірили, ми вірили, ми включили телебачення, ми почали дивитись прямий ефір телеміст з президентом. Ну, дивлюся, він знаєте, всі руки взад, ну якби я як... ми зрозуміли, що це тільки з полону. І цей ефір був настільки нам. Ну, така подяка всім, хто тим займався, я, я навіть не можу передати слів. Спочатку таке відчуття ну, неповірнень, думи Боже мій, не вже це сталося. І потім ну, сказали, що до кінця війни вони можуть бути в Турції. Знаєте, для мене облегшення в тому, що він живий, що він здоровий, що я його побачила, і хлопці всі, командири живі. Ну, зовнішній вигляд, конечно, тяжкий, вони змуртовані, вони знищені, вони змучені, навіть, в першу чергу, змучені. Хоча, ви знаєте, порівняння з тими Оленівки, що показала їх, Боже, це тортури, це, це знущання, в них, напевно, може, якісь дотримання і були. Якісь дотримання, хоча б якісь, хоч, хоча б якісь. Бо я навіть заікнулася, коли він до мене вже перезвонив другий раз. Я кажу, Святослав, ну, от ви були де? Ну, ну ви знаєте, ми були, він каже, ми були без повітря, ми були в кам'яних таких тунелях, каже. Ну, я думаю, що це Лефортово. Ми дуже таке, знаєте, ми, ну, харчування і, і це ставлення було сносне. Ну так, знаєте, сказати він не міг, він сказати, багато я сказати не можу, але все добре, зі мною все добре. Стан здоров'я зараз більш-менш, принаймні, задовільний? Задовільний, задовільний стан, я теж зрозуміла по ньому, по його голосі, по, йому вже, по всіх запитаннях, які я йому говорю. Я кажу, ти бачиш, що в нас робить? Він каже, ні, ми поки що ефір не бачимо, у нас є, ми під наглядом. Але все добре. З хлопцями добре, спілкування є, це вже саме головне. Тому що вони не мали спілкування, вони були просто по окремих камерах. Всі. Пані Лідія, про полон. Що ви знали? Куди його везли? Як ви часто могли спілкуватись? Ви знаєте, я взагалі нічого не знала, куди їх завезли. Спочатку, коли ви починали через ефір, там дівчата почали посилання робити, де вони, що особливо Катя Редіс, вона завжди дзвонила е, тонечки. Угу. І я від Тоні, взагалі, дружина, та Святослава, вони як дружини всі в свою спілку таку створили, і вони там все взнавали. Коли до Тоні, наприклад, був, вона каже, ти знаєш, напевно, наших відправлять в Москву, або десь в Лефортово, або в московську тишу, каже, я не знаю практично як, але треба дані і заповнити анкету, тому що наших будуть захищати адвокати. Тоня каже, ну де вони, не знаємо, вроді вони були в Оленівці, а тепер їх забирають. Ну Тоня перезвонила мені і сказала, мамо, що мені робити? А я кажу, ну, а чому тільки ти? Може я подаю все-таки ті дані свої? Ти все-таки дружина його і трошки небезпечно, і у нас дитина є. Я кажу, в тебе були якісь погрози? Були. Були з Росії погрози, їй дзвонили на телефон, їй казали: "Ти жена карателя", і таке і всяке. Я кажу тим я кажу: "Давай я буду давати це погодження. І ти не переживай, кажу. Якщо треба, кажу. Будемо добиватися, Я мама, я пенсіонер. Мені що, що з мене можуть взяти? Нічого, кажу. І в дійсності я зв'язалася з адвокатом через телеграм-канал. Він, він представився, хто він, що. Ми з ним наживо переговорили. Це адвокат, адвокат який в Росії Так, в Росії. Я завантажила, я перевірила його всі дані. І практично він сказав, хто він такий, що він буде заніматися для захисту Калини. Моє питання було, чи він дійсно у вас в Москві. Ну, підтвердження немає. Я кажу, ну давайте вам обов'язково заповнити всі його погодження. Він каже, так, без того я не зможу мати доступ до нього. Ну, мені довелося вислати паспортні дані свої і де я проживаю адресу. Ну, це не настільки страшно, думаю, це абсолютно. Ви знаєте, я їм сказала, кажу, у мене велике питання. Я би хотіла почути хоча б голос, що з ним, як, тому що вже пройшов місяць, тут навіть півтора місяця, ми взагалі не знали, де вони. Він каже: ви знаєте, я буду робити запроси, щоб ви знали. Наскільки це, каже, суттєво буде, я не скажу вам, але будь-які питання, які вас будуть цікавити, ви мені дзвоніть. Телефонуйте, каже, не встидайтеся. Він розмовляв на російській мові, ну, але для мене це не є, як то кажуть, як щось, щось таке, знаєте, тяжке. Ну, я кажу, я до нього кажу, мені важливо, чи їх тримають разом, чи вони по окремості. Це перше питання. Він каже: ні. Для кожного була назначена людина. Я кажу: а скільки їх? Сім чоловік. Ви знаєте, сім Це командування. Так, власне, командування. Азову, так? Тільки командування їх по, по окремо тримав. А де саме Святослав? Був? Він сказав, що він мав би бути в Ліфортово, але підтвердження там не було. І по суті, єдиний І, факт, що живий Святослав, так. ви знали від адвоката. адвоката. Жодного так. разу ви не могли з ним спілкуватися? Ні, ні. Святослава, він так само, він доступу до нього не мав, він мені вислав, що він запрошення робив в Федерацію, він запрошення робив в Чечню, в Грозний, тому що я була нашагана, бо десь, десь було, розумієте, таке повідомлення, навіть не знаю, десь я вичитала, сказали, що взагалі дуже багато людей, дуже багато азовців порозкидали по Росії. І оце для мене був шок, і я його запитувала, кажу: ви давайте всі запроси, ви з ним спілкувалися, ви його бачили? Ні, наразі ні, каже. Офіційно є перемовини, я телефоную, але всі документи, які би мали офіційно надійшити, це будуть паперові, і вони мають деякий час. Так що, каже, зачекайте, як буде якась новина, то я вас повідомлю. Таке було з ним спілкування. Він каже, я їхав в Оленівку, він мені це дзвонив, він каже, я їхав в Оленівку, мене не допустили. Мене навіть з Росії не випустили, сказав, вас в списках немає. Е, каже, я дав Ростов, я дав Грозний, я дав це, я вам можу вислати, і він мені вислав, які йому відповіді прийшли. Що там кримінальних справ не завинено, такого вони по, не, що доступу адвокату він не повинен мати. Знаєте, ну, як то є такі е, стандур, стандартні ті процедури. Він каже поки що, знаю 100% що він не в І коли оцей теракт, він мені перший вислав з писки і сказав, Святослава там нема. Святослава нема і, і знаєте, в мене... Напевно, з полегшенням та, було. Так, з полегшенням було. Я знала, я кажу, яка там тюрма. Ну, ви знаєте, каже, що я можу вам сказати, чи він в тюрмі і де особисто, ну, нема в мене офіційного. Зараз. А зараз ви вже знаєте, де був ні, ні. Знаєте, Святослав? знаєте, Святослав, я питалась, він сказав, що я був в Ліфортово, але спочатку, я думав, нас возили, каже, дуже, переміщення було під Москвою, потім в Москві, потім туди, конкретно, їх возили завжди зав'язаними очіною. Тобто учнями. вони самі по суті, вони не знають, Вони, по суті, було? практично не знають. І ніде він його... Практично він ніде його не знайшов, адвокат. Таке, мати п... доступ. Таке теж питання, напевне, складне і болюче. Коли планували оці судилища в Маріуполі показові зробити, чи не боялись, що Святослава теж буде судити? Я найбільше цього боялась. Знаєте, коли сказали, що на 24 серпня буде страта, і ще казали командирів, там ж було навіть наголошено командирів, я, ви знаєте, я настільки, ну, чомусь не хотіла повірити, і думаю, ну, ви знаєте, це настільки люди неадекватні, що все могло бути. І коли ми перезвонили в Маріуполь, навіть Тонечка дзвонили, бо там по телефонах, чи це правда за ті клітки, тому що це взагалі не вірилося, що в філармонії можуть зробити таке. Сказали, що це правда, що є, але там вони, обкру... об... дуже, дуже багато стоїть охорони, але нікого туди не завозили. Це було облегчення, але ми чекали до останнього, коли закінчиться цей день. Знаєте, от після цього, коли вони називають, зокрема, вашу дитину нацистом. Як це? Чи боляче вам? Ви знаєте, я він націоналіст. А в них нацист і націоналіст, напевно, вони не розуміють. Мені здається, що в Росії нема нації. Нацизм, вони, от бачите, от ми... Так, наз... да, да, нацизм, так, вони, ну як, щоб так витворяти, вони рашисти, фашисти не витворяли того з дітьми. Вони змітають, знаєте, така ненавість. Ну, як можна було в голові оце тримати? Я не розумію, як вони якісь ненормальні люди, знаєте. Я, я вважаю, що там дуже мало людей лишилося якихось адекватних. Може, молодь зараз більше читає, вони мають доступи до ефіру. Не чути ту скобєєво, не чути того Кісільова, не чути оцих Соловйових, які там ще бачать, ну вони ж правди не сказали. І мені дуже вражено, що коли наші, Виходили з полону. Боже, які ті люди були змордовані. Ви знаєте, ну як можна було з беззахисними військовими так поступати? Ну це ж не люди, це ж... І тим більше, що ви знаєте, от в Оленівці мене найбільше були, що там ж були української нації, Донецькі. Давайте казати, як я слухала ефіри, екіпедії, вишні, манго. Ну, тих хлопців з Азова, як вони казали, вони сказали, не смотрите нам в глаза. Боялися вони, боялись Азова. Але тим паче вони старались напакостити. Ну ви ж українські, паспорта мали. Розумієте, ну така нелюдість, така... Ну, і для мене я не знаю, як можна було виховати таких дітей. Чи ваш внук, син Святослава, знав, що батько в полоні? Ні, він не знав, він навіть не розумів, він знав, що він воює, тому що весь ефір він сидів до вечора, він слухав його і каже: Таточко, мамочка, я не розумію, чому він не побриє бороду. Знаєте? Ну тонечка завжди удивилась, каже, нема часу, ти бачиш, яка війна йде. Він не відчував, він, він, він, він прагне їхати в Маріуполь. Він каже: я ж народився там, я хочу. Ну тонечка каже, є проблемно зараз. Ми поки що мусимо жити тут, бо таточка, поки не закінчиться війна, поки не звільнений буде Маріуполь, тоді ми переїдемо. Знаєте, він не знав. Він і ми його від того трошечка оберігали. Це було б дуже тяжко йому зрозуміти. Пан Лідія про Азовсталь. Чи... Були якісь повідомлення від Святослава вам, як часто ви могли спілкуватися? Ви знаєте, я кожен раз дивилась ефір, і вночі ми з ним переписувалися, тільки переписувалися через васап. Він ставив плюсик і завжди писав, тримаємось, тяжко, все буде добре. Оце тільки от такі були повідомлення, і якщо він навіть щось спитався, він сказав стирати ті всі повідомлення. Я ну кожний, кожний ефір. Ми завжди дивилися обов'язково його оця інформація, що там робилось, скільки людей гинуло, це ми все бачили в ефірі. Це був включений ефір. Завдяки тому, напевно, ми і знали, що там робиться. Якби вони не були медійними, напевно і не знали, що там було. Як часто ви могли спілкуватися, як це часто траплялось? Особисто кожний вечір. Він писав. Кожний так? вечір він писав. Кожен вечір він з нами переписувався. Голос ми не чули, але він переписувався. Ми завжди бачили його ефір, його те, що він е, виступає, і бачили його втомленість, бачили його, е, знаєте, оц, оця така сумна звістка кожен раз, і кожен раз все тяжче і тяжче. Тому що я зрозуміла, Бо як, як їм виснажено оце йому повідомляти, як йому було тяжко говорити за, за ті всі перебіги, які там є, тому що там були цивільні люди. І він кричав, він постійно кричав, що вони будуть оборонятись до останнього. І, знаєте, була у мене дія, така теж впевненість в тому, що вони там будуть відбиватись до останнього. І дуже, для мене був дуже великий, такий несподіваний, коли говорили, що стоїть питання евакуації спочатку людей, потім, коли він наголошував, що евакуацію хоча б тяжко поранених, тому що я дивилася і дуже багато ефірів було про медика. Завантажували, що цей медик він в нелюдських умовах рятував тих хлопців. І дійсно, завдяки тих фотографій тому Оресту, тому хлопчику, який це все фотографував і посилалося. Ну, ну, знаєте, це був шок, це неймовірно, що ті люди переносили. І коли він казав, що 86 днів вони тримаються на межі взагалі не, навіть ну, не нелюдських умовах, не нелюдських. Тому що вже багато є колаборантів, які продали ходи і виходи, і ми це теж читали, в ефірах багато було. Багато було розповсюдження. І завдяки, напевно, от тому, що у нас є ефіри, і ми могли все побачити. А ви вірили, що, в принципі, абсолютно заблоковане місто вдасться розблокувати? Ні, я не вірила. Я не вірила, що вдасться розблокувати. Я думала, що вони таки вискочать з того міста, що їх все-таки буде, вони будуть всі там окуповані і що вийти їм буде взагалі нереально. Тому що спалене місто було до такої степені, настільки там, ви знаєте, я бачила багато фейсбуку, завантажували Маріупольські, як там все робилося, що там Ну, їх же ж винищували 24 на 7. Любі, любі які, що в них було, напевно, випробування було на тому Маріуполі. І там цілі квартали спалювались, цілі квартали. Я, я розуміла, що навіть евакуація тих, тих людей цивільних просто нереальна була. Це було запізнення, просто запізнення. Е, знаєте, може, тяжко було нашій владі це зрозуміти що там надісно, дійсно так це таке надзвичнє, ну, ну, ну, просто настільки страшне. Вони навіть, напевно, і самі не могли сподіватися, що так буде. Бо в 14-му були бої, але не настільки, знаєте, вони йшли своїм якось там, це ну, дуже швидко захоп... викинуло, як то кажуть, і перемогли той Маріуполь. І я думаю, що вони не, наді... не думали, що настільки буде оточення Три кольця, що вони ніколи не виберуться з Пробачте, це таке питання доволі складне, але його, напевно, таки не можу не поставити. Всі бачили ці бої в Маріуполі, місто дотла спалене. Ви всередині розуміли, що кожен день для Святослава може бути останнім? Чи ви були переконані, що він виживе? Знаєте, я навіть сумнівів не мала. Я чомусь знала, що вони вийдуть. Бо в мене. Не було навіть кріхти. Я знала, я думала, що вони якимось коридорами, вони щось придумають, що вони таки вийдуть. От хвилинки у мене не було. Я завжди казала, він підготовлений. От себе так заспокоювали, хоча я, я розуміла, що там могли бути любі речі. Коли він перезвонив, що немає Віталіка, що немає Алочки, за місяць часу навіть не пройшло. Як вже не... Я кажу, Святослав, що там робиться? Він каже, в день Писав, не одна людина, а багато. Гинуть багато під бомбами. І знаєте, оці... ще навіть коли ті фосфорні бомби кинули, я думаю, як вони Щ... ну, чи виживають вони? Але от впевненість така в мене сиділа, що вони виберуться, вони загартовані, вони змусять навіть винести ті тіла. Взагалі в мене була навіть така, що вони, знаєте, виберуться із-за того, коли Редіс Мурпіхів поміг витягнути, вони доказали, що деблокада реальна була, що можна було зробити, але вже було запізно. Запізно. Дуже багато було колаборантів і, і продажних людей, знаєте, які здали їх. І ходи, і виходи. Але він боявся за цивільних, тому що їм це була дуже як то кажуть, завада, вони не могли виходити, вони не могли воювати за те, що там були цивільні люди, і вони мусили з ними ділитися, вони навіть тим діточкам мусили розкривати, які бої йдуть, щоб ті діти були не налякані. Оце, оце саме головне, знаєте, він же ж теж батько, він відчував, як він... Стр... Три рочки, там теж Святославчик був, і він каже, я як дивився на тих дітей, я собі просто уявляв. Просто страшно уявити, що діти чули це все і переживають, і виживуть. Вони маю, мусили вижити. Тому він закликав, закликав в першу чергу евакуацію тих світ, дітей і цивільних. Ну там тяжка, таке тяжке розположення міста. І якби не був окупований спочатку Херсон, оця дорога на Чаргар, я думаю, вони б могли все-таки прорвати той коридор. І ще допомога, бачите, морпіхів йшла, і ця допомога, яка йшла, якби там не здався той командир, там дійсно була здача командира морпіха, він пішов у завод Іліча, і він здався. І там та зброя, яка йшла до них на допомогу, все-таки була, лишилась там. Оце було боляче. Я не, я не могла повірити, що знаєте допомогу, яку дають, і вони порушили наказ. І оце його, от це його перші фотографії зі щукою. Пані Лідія, так. а яким Святослав був в дитинстві? Е, ви знаєте, в дитинстві як кожна дитина. Він любив, але він був людина настрою. Він як полюбив якусь одну виховательку, значить для нього вона була авторитетом. Останній він вже був слухняний, але не був активний. І він трошки замикався. А коли була його любима вихователька, він завжди її ніс цукерок. Завжди по дорозі він йшов і казав, я беру для Галини Пилипівни солдатик в руці і ще й цукерка. Ну, він не любив дуже виступати, там якихось виступи були на це, але він дотримувався всіх праздників, утріхів, які йшли. Він віршики. Ну, розказати віршик він трошки нервувався. Бачите, як парадоксально, що якраз ці звернення так, практично стали знаменитими ви, ви, ви, ви, на всю Україну. Ви знаєте, мені перезвонила Маргарита, вона сказала, що вона брала ефір якраз в той час у Святослава. І в нього була заповітна мрія. Ви знаєте, я не знаю, яка вона, мені не хотіла видати. але йому, це вона якось здійснилася, та мрія. Я не хочу їй просто по телефоні сказати, яка мрія. Я знаю, що він дуже мріяв в Норвегії. Він любить рибалку. Він настільки любить рибалку, що він, навіть є багато фотографій, що він раненько вставав третя-четверта година, знайшов таке озерце, де Іменно там була щука, і він, як маленьку, у мене навіть відео є збережене, що він її випускає, щоб вона росла. А коли велика, це був такий, знаєте, в нього, ну, як то кажуть, великий азарт, що він її піймав, що він самостійно. А спорт, що він ще любив, крім риболовлі. Ви знаєте, він займався бойовим гопаком. Бойовий гопак для нього це був. Він, я, взагалі вони і плавали. Я, в два з половиною роки ми поїхали на море і вже казали, як він не боїться водички. Він пирна, не боявся. І так от його син так само, він не боїться. Не боїться води, він такий трошки. Син навіть сміливіший за Святослав. Але от ми в Болгарії, наприклад, Болгарія, він теж він плаває, дістає мідію, каже, ну це, це ми в Карпатах. Дуже любить Карпат. Для Карпати в нього це теж відпочинок. Відпочинок Карпату. Він на байдарках плавав. Він в Дністрі, вони кажуть, «Давайте збираємось, давайте на байдарках перепливемо Дністер, у нас є річка». Ну, він був активний в тому плані, він збирав людей, збирав коло себе друзів, багато в нього друзів, не можна сказати, друзі такі, що зі школи, з інституту є. є. Ну, з третього курсу він, правда, пішов в Харків служити. Служив там. Ну, теж є фотографії його, як він служив. Він, ну, я, ви знаєте, в Харків я навіть була дуже здивована, чому в Харків. Він міг у Львові служити. У нас були знайомі, він казав, що ми тобі запропонуємо ближче. Ні, я хочу мати армію. В дійсності армію. Що ви кажете, я тут додому буду в час вертатися. Він там був, він був в танкових військах. Я їхала до нього на присягу. Практично, знаєте, дуже я, я не повірила, бо 15 травня його забрали, ми тут робили. Ну, це бар, це мій бар, це моя, моя дитина з Святославом. Я чомусь мала надію, що він буде тут керувати, коли я піду на пенсію. Але так сталося, що була вже, як то кажуть, революція гідності, і він відразу взяв рюкзак і поїхав туди. Ви здивувались? Дуже. Дуже здиву, але я знала, що він обов'язково піде. Це не його нахил був. Хоч він був в торговій академії, вчився, і він на стаціонарі вчився, і добре вчився. Він з третього курсу каже, ні, я йду в армію. Святослав, чого тобі в армію, ти ж кажу, звільнений, ну, ти ж на навчані на стаціонарі. Він якось знайде, сказав, мама, ну, я хочу бачити армію сам, сам свідомо. Ну, я кажу, це твій твій вибір. І навіть що чим подальше, то так. Ну от його 15 травня він вже поїхав в Харків. Це не Це було в 2002 рік. 2002. В 2003-му так, він приїхав. Ви знаєте, і для мене було дивно те, що він відразу 1 червня дзвонить 30 травня дзвонить: "Мама, у нас буде присяга, «Ти приїдеш з бабцею?» <гум> Я кажу, «Ти знаєш, я Харкова не бачила, давай, збираємось, їдемо». І ми з бабцею поїхали в Харків. А ви розуміли, що Святослав не може бути осторонь помаранчевої революції, революції гідності і цієї війни? Так, я, я знала, що це взагалі не обговорювалося, коли навіть ми бачили перші дні, що студенти пішли, розумієте. Він, він не міг дивитися, він сказав, «Мама, це настільки страшно, розумієш, це не обговорюється. Я кажу Святослав він каже, мама, я не жонат, хто як не я. Навіть і це, він, він пішов, ви розумієте, в до нас воїнкомат. Він каже, хлопче, то ще не наразі, каже, ти, ти сиди. Він не послухався, він взяв рюкзак і поїхав. А чому, власне, Азов? А, ви знаєте, я так зрозуміла, що йому більше підходив цей дух. Він є наці, наці... Знаєте, в нього нація така українська і от тверда нація. Він дуже багато читав про УПО і дуже багато історичних книжок. У нас дідо взагалі був такий, знаєте, роз, дуже багато розповідав. Під час війни дідо з 18-го року. Діда в нас вже немає, ми його давно поховали, вже багато років його але він дуже любив Святослава, а Святослав з маленькою, з бабцею, з дідом дуже товаришували. І коли дідусь розмовляв, розказував про Нівці, про війну, він запам'ятовував. Він сильно запам'ятовував оці всі дати. В нього чомусь дуже... Так, зорової пам'яті в нього немає, але в нього феноменальна пам'ять на дати. І він тоді почав читати. Історія в школі, історія для нього була найголовніший предмет. Давайте будемо казати з тим, що, можливо, він і тому такий був і загартований, тому такий, знаєте, був чіткий в своїх думках, значить, він вирішував. Ага, якщо він щось боїться, значить, він повинен стрибнути з парашуту. Якщо він боїться там, наприклад, якоїсь такої речі, він, він собі її сам... Долав страх, так? так, так і боявся собі... висоти, тому стрибав з парашуту? Так, так. Ви знаєте, то просто дід необережно не поставив драбину, не так, і він падав з тою драбиною, значить, все. Значить, треба зробити так, щоб, я кажу, не боявся. Але він, бачите, він... В армії він заслужив, там були, були великі подяки, і тому боєкомат перезвонив, він каже, мама, я йду в миротворчий, на підготовку. Я кажу, Святослав, а наука, ти ж на стаціонарі. Ну, мам, я доздам, каже, прийду і доздам. Так, ну, був виліт, був, ну, трошечка була дитина зовсім інакше, вийшла така стриманіша, більш серйозніша після тих вилітів, побачить там. Побачив. А де він був миротворцем? У нас вісімдесятка, вісімдесятка. Він був кулеметчик. Я навіть прочитала його справу. Кулеметчик, мед, медбрат чи як там санітар. Ну і ви знаєте, був виліт, був виліт в Ірак на вивід військові, але все було, ну я хочу сказати, він повернувся, поновився. Я, я кажу, давай керуйте ж. Тобі така спеціальність, каже, бізнес і товарознавство, каже. Давай, вставай, я вже кажу, ми батьки вже старшого віку, давай вже починай. Ну це було не його, бачите, не його. Він так він завзято взявся, він з дівчатами це наводив трошечка по-своєму, як то керівництво я не вмішувалася. А Святослав при нагоді приїжджає у Миколаїв чи це рідко трапляється? Він приїжджає. Він, коли є змога, наприклад, їхати в Київ на, на гроту, він тоді, йому дають 10 днів, він тоді приїжджає і він за кермом сам приїжджає до нас. Але, знаєте, добиратися, але завжди... Треба взяти дитину, взяти жінку з собою, і це трошки накладно, але зустріч була, і неодноразова зустріч. — Обв'язувати будете, так Оля? — привезуть, і які йдуть. — Я так розумію, що плетіння сіток — це те, чим ви себе заспокоювали впродовж цього так. часу. — Ви знаєте, це правда, тому що е це колектив, який не дав мені, як то кажуть, плакати в хаті. Я, я приходила сюди, вони мене настільки, це моя підтримка. Це колектив такий, що відразу вони знали Святослава, вони всі, впевненість в них була така, що Святослав буде з нами, обов'язково буде з нами, обов'язково ця людина прийде. З кого, в першу чергу сказали дівчата, він живий, він повернеться, нема чого плакати. Треба робити. Треба старатись забувати про всі проблеми, допомагати. Е І це, ви знаєте, це настільки надихає, тому що це поміч. Я знаю, що я, ця сітка може, врятує якусь дитинку, яка воює. Що до Медведчука? Що я думаю? Так. Ви знаєте, мені здається, що він просто вже випробований матеріал нікому не потрібний. Я думаю, що навіть і, Він і Путіну не потрібний. Святослав, зараз теж в Туреччині. Чи є інформація, коли ви зможете зустрітися, чи ви туди поїдете? Я, я обов'язково хочу поїхати. Це навіть не обговорюється, але саме перше, що сказали, що буде, буде обов'язково зустріч з рідними. Ну, в першу чергу, напевно, жінки. Я знаю, що жінки до цього добиваються, вони просять і владу, і всіх, щоб в першу чергу вони побачилися своїми чоловіками, з дітьми. Ну, я, я вірю, я знаю, я навіть думаю, що, що ми обов'язково з чоловіком поїдемо. Це, так, це, це ж не так далеко, це ж не Росія. Це ж не Росія. І побуду. І я не була ще в Турції. Хоть побуду в Турції. Останнє запитання. Як виховати такого сина, як Святослав? Ви знаєте, ну, я навіть не знаю, як виховати. Напевно, хлопці самі себе виховують в першу чергу. Ну, у нас є родина. Ми з чоловіком завжди якось довіряли дітям своїм. Ми ніколи їм не, не робили, що це не твоє, і ти не роби. Ми давали їм можливість, щоб вони самі обрали собі професію, щоб вони самі бачили свій погляд на життя. Ну, це хлопці. Я, вони знали, що батьки це є тоже святе. Вони любили батьків, вони завжди дотримувались, вони вітали. І у нас це було заведено в родині.